لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وقد ذكر علماؤنا الكرام من الحكايات ما هو جند من جند الله للقلوب الغافلة اذكر لكم تلك الحكاية التي رواها البيهقي ابو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان ورواها غيره وذكرها المناوي من حديث عبدة بن حكيم او عبدة بن رحيم رحمه الله قال عبده خرجنا الى ارض الروم في سريه وصحبنا شاب لم يك فينا اقرا للقران منه ولا افقه ولا اعلم بالفرائض منه ويصوم النهار ويقوم الليل ويكفر الدعاء نزلنا حول حصن وعسكرنا اياما وكان اذا جن الليل خرج يصلي ويناجي ربه وكانت امرأة من النصارى تطل من خوخة لها في الحسن لا تزال تطل من وراء الحسن من خوخة لها ترقبه وتسمع القرآن وكانت من أجمل ما خلق الله كأن الشمس تجري في وجهها وكان يدر من الحسن ونخاف عليه سهام العدو فلما كثر ذلك وأدمنه عشقها قلبه وتعلقها حتى انه لم يملك نفسه فدنا مخاطرا بنفسه يوما وقال لها كيف السبيل اليك قالت تنصر فقال معاذ الله ورجع بعد ايام وقال والله انني مشغول بك في صلاتي وتلاوتين للقران فكيف السبيل اليك قالت تنصر ولما رات منه الجده قالت تنصر وانا ادخلك الحصن فتنصر والعياذ بالله فما راعهم الا وهو يلبس الصليب معها عند الخوف فبكى الناس ونزل بهم من الغم ما كما لو تنصر احد اولادهم من اصلابهم فجعلوا ينادون عليه يا فلان الصلاه الاسلام فقال لهم كان ما كان فلما ايسوا منه وولوا وطوفوا في بلاد الروم مده ورجعوا الى الحصن نادوا عليه مروا بالحصن فذكروه ونادوا عليه يا فلان اطل عليهم وهو يلبس الصليب وقد اسود وجهه قالوا له يا فلان عد عد ما فعلت الصلاه ما فعل الصيام ما فعل العلم وما فعل القران قال لهم اعلموا انني نسيت القران كله والله لا احفظ منه الا آية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الامل فسوف يعلم لا احفظ الا هذا وقلنا هذا رجل ما ظله الله على علم، فلما ولينا فمشينا غير بعيد اذا بسواد يلحق بنا فاذا هي المراه التي ادخلته فاقبلنا عليها وقلنا فتنتي هذا الفتى عن دينه فقالت رويدكم والله ما دنوت منه الا لاصنع الذي كان يتلوه ولا ادخلته الحصن الا لاصنع الذي كان يقراه فنسي كل شيء دفعه دفعه واحده فما انتفعت به افيكم من يتلو ما كان يتلوه فتلي عليها فقالت هذا والله هو الحق الذي كنت اسمعه فاسلمت ورجعت معهم مسلمه وبقي هو في صليبه متنصرا في الحصن فسبحان رب القلوب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.